اگر باؤ ضلع یہ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 بھائی مزہ آیا اور میں یہ جو مزہ ہے ہندوستان کے ہر ویکتی کو دینا چاہتا ہوں سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو نا I need a weapon. the pata Go, go, go. یہ کی رش کلو میں نے بند گئے اور پارلیٹ واہ کیا سین ہے وہ کیا سین ہے سمجھ رہے سمجھ رہ سمجھ رہے ہو نا टिंग करता है तू चीटिंग चीटिंग चीटिंग करता है तू देखा अपने लापरवाही का नतीजा है I got broads in the London Jesus don't need in the family pretty cards in the scammers <laughs> <laughs> yeah, There no licks in the no <laughs> bank Legacies کچھ طریقہ ہے بھیک مانگنے کا کون ہے کہاں سے آتے ہیں یہ ویل ڈن ویل ویلٹ grounds in the lungs jitter the mean the fire credit cards and the scams you know looks in the legacies now the deer and the mice the fire needed the fire needed دیکھو اپنے لاپرواہی کا نتیجہ well done, well, well done.